Олександр Гарачук, до 14-го року капітан міліції, від 14-го до свого останнього бою в Запорізькій області, боєць доброволець Збройних сил України, загинув 18 травня. Його родич Юрій каже, перед смертю той спілкувався зі своєю дружиною. До жінки він подзвонив, каже, що Люба, бережи дітей і внуків, бо тут дуже гаряче. У Олександра Городчука залишилися дружина, двоє доньок та двоє внуків. Його дядько Леонід розповідає, якою людиною був племінник. Хороша, дична, нікому погано слова не сказав. Дружна людина була, компаньор такий, співав дуже добре. Загиблий уродженець Волинської області, його дружина – з Хмельниччини. На початку 2000-х родина перебралася в Волновальський район, селища Новотроїцьке, де Олександр служив у міліції, каже його родич Роман. З 14 року війвав. Тепер там ці дії, квартиру розбомбило, купив тут хату, тішився, сказав, що збере всіх родичів, літом від, відсвяткує, а сам, щоб ти на ті не ночував. Каже, що поїду один раз, бо каже, хто ж поїде, комусь треба. З дверей виходив, каже, ви живі, а я поїду за всіх, відбуду. Все життя хтів справедливості. Світлана Поробок, Юрій Чорний – Новини на Суспільному. Хмельницький.